Alert, ministrul justiciei solicit oficial procurorului general de secretizarea protocoalelor cu SRI. În data de 19 martie 2018, ministrul justiției, Tudorel Toader, i-a solicitat lui Augustin Lazure, procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa ei Justiție, în baza prerogativelor constituționale i-a competențelor legale, comunicarea următoarelor aspecte. Dacă câte protocoale secrete au fost încheiate între Ministerul Public, Direcția Naională și Direcția de Investigare a infracțiunilor de Criminalitate Organizat i Terorism pe de o parte, și Serviciul Român de Informații, pe de alt parte. Data încheierii semnatarii respectivelor protocoale. demararea procedurii legale de desecretizare a conținutului acestora.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 precum sub linie poziția oficială exprimată astăzi de administrația prezidențială, a anuncat vineri seari, guvernul. Conform sursei citate, solicitarea prim-ministrului se bazează pe prevederile legale potrivit cerora să interzice clasificarea ce secrete de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii înclecerilor legii, erorilor administrative, limitrii accesului la informațiile de interes public. Restrângerii legale a exercițiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interse legitime. Potrivit legii, de secretizarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informațiilor secrete de stat se realizează de cetrem puternici și sublinierei funcționarii superiori abilit și prin lege se atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al instituțiilor care coordonează sublinierei controlul masurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate. În situația protocoalelor de colaborare între serii sublinierei alte instituții ale statului, persoanele care au dreptul să declasifice respectivele informații sunt conductorii instituțiilor semnatare, care, în spec, au sublinierei calitatea de autoritate desemnat de securitate. Potrivit articolul din legea 182 pe 2002 privind protecția informațiilor clasificate, s-a asigur coordonarea, la nivel național, a tuturor programelor de protecție a informațiilor clasificate.